Codrin Tefnescu, am mari semne de întrebare în ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea. Secretarul General Ajunct al PSD, Codrin Tefnescu, a explicat ce nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de la congresul PSD. Ia a mai explicat ce are mari semne de întrebare asupra capacitii liderului PSD de a uni oamenii din partid în lupta contra statului paralel. E revolt, îngrijorare pur și simplu. Am mai avut o ceartă între noi în partid, înainte de alegerile din 2016. Am stabilit echipa de comunicare, s IT tip pe televiziuni cu programul de guvernare. Era mai adecert aici. De ce nu a venit nici necar la botezul copilului meu? Astăzi este o situaie mult mai dificil, nu am mai vorbit cu Liviu Dragnea de la Congres. Tot partidul este atacat din toate pereile. Eu Iali colegi vedem cum partidul este atacat din toate periile. Ca urmare a procesului lui Dragnea în partid s-a format a o stare generală în care fiecare președinte de CG se întreabă dacă nu va fi luat el pe acela -i motiv ca i Dragnea. Am semne de întrebare în ceea ce îl privete pe Liviu Dragnea, în ceea ce privete dorina noastră a tuturor de a mers în betelie împotriva statului paraelel mult mai abrupt, mult mai puternic. Mă ateptam ca toii să ne strângem la ceai mas, suntem suntemii să ne unim cu toii. Semnul de întrebare este legat de ceea ce se întâmplă în interiorul PSD. L-am văzut iaz la procesi totu-i se bate, s-a dus la confruntare, nu a stat, dar nu am văzut nici coleg din noua conducere al tur de Liviu Dragnea. Taui uite ce scăruie lupta asta a noastră, scăruie solidaritatea asta a noastră, a spus Codrin Tefnescu, la Antena 3.